В принципі, е, ситуація на фронті е, залишається важкою на е, лінії, яка тягнеться від Ізюмського виступу і до околиць Донецька. При цьому зараз найважча на фронті ситуація, звичайно, в околицях міста Северодонецька, де ворог одночасно намагається штурмувати околиці цього міста, а також паралельно намагається розширити свій плацдан в районі Попасний, тобто спробувати перетворити тактичний успіх, в плані захоплення цього міста після більше чи місяців боїв і значних руйнувань в певний оперативний статичний успіх. Тобто зараз основна інтенсивність боїв саме знаходиться в районі Свєродонецька-Лисичанська. При цьому звичайно, що загалом лінія фронту від Ізюмського виступу і до колись Донецька залишається доволі, е, ареною доволі активного протистояння постійних атак противника, постійних наших контратак для стримання ворога. Тобто, Фактично зараз доля і результат битви за Донбас, битви за Схід України вирішується в районі Северодонецька-Лисичанська. При цьому звичайно ми можемо говорити про те, що ворог порівняно із початковим етапом, початковим планом, очікуваннями які були і в, наш, в нас і в західних наших партнерів значно зменшив масштаби своїх амбіцій. Тобто на сьогоднішній момент мова не йде про, спробу оточити і знищити все наше угруповання на Сході, мова йде лише про спробу підкорити місто Сєвєродонецьк місто Лисичанськ. Тобто ми можемо говорити про зростаюче зменшення російських амбіцій, при цьому що загалом по оцінкам наших партнерів, по аналітичним оцінкам і американців, і британців, фактично загалом наступ російський, велика ця операція, наступальна, вона, Затормозилася, і е, вона звелася до таких от фронтальних боїв, до дуже е, повільного просування після важких боїв, після значних втрат, виключно за рахунок переваги в артилерії. Е, на інших ділянках фронту та Північ ситуація в принципі зберігається без змін, е, тобто е, лінія фронту за останній місяць вона фактично не змінилася і. Е, Таким чином таке позиційне більше протистояння разом із постійними артилерійськими дуелями з обидвох боків, Якщо ми говоримо про околиці Харкова, то так справді ворог намагається повернути собі контроль над населеними пунктами, які ми захопили відносно нещодавно, мова про більше ніж 20 населених пунктів але знову ж таки це такі фронтальні бої, в яких звичайно населені пункти можуть переходити з рук в руки, але мови не йде про якусь значну загрозу для наших сил, тобто так ворог перегрупувався, ворог намагається поновити контроль, ворог намагається фактично такими наступальними діями стабілізувати ситуацію, допустити Україну, до виходу на кордон в цій частині Харківської області, але е, фактично мова йде про такі тактичні моменти, тобто не можна сказати, що навіть е, повернення контролю над тим чи іншим населеним пунктом е, дозволило Росії змінити е, хід бойових дій на свою користь, тобто мови не йде про те, щоб повернути контроль над більше ніж 20 населеними пунктами, які були відвоювані з початку травня цього року. Якщо говорити про Велику російсько-українську війну, то за цей час можна говорити про постійне зменшення російських амбіцій. Тобто етап перший – це повномасштабне вторгнення по повністю периметру кордону, а також захід із території Білорусі. Цілі виявилися кратно більшими, чим спроможності Сил Російської Федерації то вони замахнулися набагато більше, чим могли реально реалізувати. Е, як наслідок не були виконані основні завдання, такі як захоплення Києва, ізоляція Чернігова, ізоляція Сум, е, ізоляція Миколаєва і вихід до Одеси, а також охоплення наших сил в районі операції об'єднаних сил. Е, як наслідок на кінець березня цього року, після о першого місяця боїв противником вищим військово-політичним керівництвом приймається рішення зменшити рівень амбіцій, переключитися на схід України і ціллю обрати не е, захоплення столиці України, не е, ліквідація української держави як такої, а спроба вийти на адміністративні кордони Донецько-Луганської області, також розгормити погруповання, яке має Україна на сході. Е, але фактично е, між тим що було прийнято рішення зменшити амбіції переключитися на Схід виключно в першу чергу на Схід і початком Великої битви за Схід е, прийшло щонайменше три а то й чотири тижні е, тобто е, можемо говорити про те що кінець березня і е, більша половина квітня це була фактично така оперативна пауза коли ворог перегруповувався коли ворог виводив сили з півночі України, в процесі яких наносилось теж йому ураження, ворог переконцентрував сили центрального і східної військового округів відповідно на схід України в першу чергу, і це був такий проміжний етап. Друга наступальна операція спроба другої наступальної операції це з середина, друга половина квітня. Цього року ворог, як вже я сказав, він зменшив свої амбіції, при цьому, як ми бачимо, ворогу не вдається досягнути е, своїх цілей. Е, фактично третій місяць війни він ознаменувався трьома такими важливими речима. Е, поряд із тим, що ворог не може прорвати швидко нашу оборону на Сході, ведуться фронтальні бої, ворог несе значні втрати е, і не може реалізувати класичну наступальну операцію щодо швидкого прориву оборони, розвитку прориву оточення українських сил. Окрім того, е, ми можемо говорити про те, що українські сили виграли битву за Харків, незважаючи на поточні російські спроби переграти результати битви за Харків е, і окремі е, успіхи. Е, ми зняли таким чином загрозу артилерійських і ракетних обстрілів основних, звичайно, на жаль, загроза точкових, ракетних устрілів зберігається, але основна загроза була знята. Е, окрім того, звичайно, е, ситуація на півдні, як, як вже було сказано, вона в принципі залишається без змін значних, через те, що ні росіяни не мають значних додаткових сил для проведення наступальних дій, ні українська сторона не має такої розкоші, як перехід до наступальних дій в умовах, великої битви за Схід, де ми маємо, переважаючи російські сили, е, щодо яких треба проводити оборонні дії і вичерпати їх наступальний потенціал. Тобто другий, е, третій місяць війни і друга спроба вести наступальні операції Росії вона е, теж не принесла значних результатів. Мова йде про якісь окремі тактичні успіхи, е, незначні просування, в кращому випадку декілька десятків кілометрів десь 10-15 кілометрів в кращому випадку, яка не дозволила ці тактичні успіхи перетворити в оперативні і, відповідно, стратегічні. Більше того, ворог несе значні втрати, найкращим прикладом цьому це була низка спроб форсувати, перетнути річку Сіверський Донець, яка вартувала росіянам знищення сотень бійців одномоментно і десятків одиниць техніки. Таких спроб було декілька і всі вони закінчились для росіян абсолютно без, безуспішно. Тому е, можемо в принципі прогнозувати те, що е, десь максимум через місяць-півтора ворог буде змушений прийти до оборони, тому що він не має такої кількості засобів для продовження саме наступальних дій. Після того як російське військово-політичне керівництво прийняло рішення не проводити масштабну мобілізацію переведення країни на рейти війни. Е, чому Україна переможе? Я б, е, незважаючи на відсутність бажаних для багатьох швидких новин про звільнення всіх населених пунктів і про те, що ворог, справді намагається е, поновити свої позиції, наприклад, навколо Харкова і намагається контратакувати, я б радив е, дивитися на хід бойових дій з точки зору того, що Україні на 24 лютого взагалі не давали шансів. При цьому не давали шансів не лише наш ворог і його квазі-союзник, Білорусь, чолі з диктаторським режимом Олександра Лукашенка, але фактично нам не давали шансів значних і наші західні партнери в тому числі мова йшла про підтримку саме партизанського руху. Е, на сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що за три місяці війни ми зірвали оригінальний план ворога, е, зірвали його оригінальну наступальну операцію, змусили відійти з півночі України, Зетомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ми не дали ізолювати Харків, ми е, зупинили і вибили противника з Миколаївщини, е, не пустили його на Дніпропетровщину до Кривого Рогу в тому числі. Зупинили його в Запорізькій області, в тому числі завдяки оборонцям Маріуполя треба віддати належне саме героїчні обороні Маріуполя, яка прикувала до себе переважаючі сили до 12 батальйону тактичних груп, тобто до однієї десятої всіх сит, які е, ворог мав на 24 лютого, і таким чином дозволила підвести резерви і створити нову лінію фронту е, в Запорозькій і на півдні е, Донецької областей ворогу не вдалося оточити операцію об'єднаних сил е, в першому етапі війни і довго йшла боротьба саме за Ізюм і за Ізюмський виступ, тобто ми зірвали оригінальний план, змусили ворога відступати, е, ми змусили його зменшити свій рівень амбіцій е, і сконцентруватися виключно на операцію об'єднаних сил, але навіть і тут після більше чи місяця боїв ми не бачимо, що ворог досягнув би якихось реальних результатів незважаючи на певні тактичні успіхи незважаючи на певні вплинення в нашу оборону е, більше того ми досягли принципово іншого рівня підтримки з боку наших партнерів е, в тому числі допомога з боку Сполучених Штатів Америки не просто перейшла із рівня легке озброєння типу протитанкові ракетні комплекси протитанкові гранатомети, переносні зенітно-ракетні комплекси але мова йде про про транспортери, гелікоптери е, і звичайно, артилерійські системи, окрім того, вже на сьогодні ми фактично виходимо на те, що США нам надали допомоги за ці неповні три місяці, які майже дорівнюють цьому бюджету зсу за минулий рік, тобто, рівень підтримки наших партнерів, безпрецедентний, тих партнерів, які е, до цього не давали силам оборони та безпеки України жодного шансу, тому в контексті е, тих завдань, які властиві статичні оборонні операції, властиві цій фазі війни, коли ворог поки що володіє перевагою, кількісною перевагою в силах і засобах, ми в принципі справляємося добре і більше того ми активно залучаємо підтримку західних партнерів, яка нівелює, потроху нівелює ті переваги росіян в силах і засобах, засобах які ще в них залишились.